Проксі – це додаткова ланка між користувачем та інтернетом для збереження анонімності IP-адреси. За допомогою проксі всі запити, які надсилаються в інтернет, спочатку проходять через ваш ПК, далі проксі змінює вашу IP-адресу і тільки потім запити виконуються. Таким чином шифрується розташування вашого провайдера і вас особисто. В криптоколах Проксі використовують для обходу системи антифроду проєктів, аб'юзу та отримання фінансової вигоди з цих дій. Аб'юз – це використання недолітів чи багів або обхід деяких правил. Цим терміном у крипті позначають інструмент для створення додаткових рефералів та отримання нагороди з реферальних програм, акцій від криптобірж чи криптопроєктів без залучення реальних та активних користувачів. При доречному використанні аб'юз дозволяє обійти правила промоакції та в одній особі зробити декілька аккаунтів для отримання нагороди. За видом IP-адреси проксі діляться на звичайні – IP-адреса статична та динамічні – IP-адреса постійно змінюється. Динамічні проксі дорожчі, але універсальні для використання. Відрізняються проксією якістю. Загальні використовує велика кількість користувачів з однаковою адресою. Ці проксі можуть видавати безкоштовно для тесту функціоналу або за копійки. Приватні, видають для одного двох користувачів, коштують значно дорожче, але ймовірність використання з однаковим наміром вкрай маленька та унікальні отримує тільки один користувач. Коштують дорого, але ймовірність бану при використанні наближиться до нуля. У кожного типу проксі своя ціль. Загальні в основному використовують для збільшення активності у соціальних мережах: приватні та унікальні, переважно для грошових акцій, де необхідно внести депозит, провести торговий оборот тощо. Вартість проксі залежить від якості, кількості можливих IP-адрес та цілий. Загальні – десь 2 центи за місяць використання. Переважно реалізують паками по 100 тисяч штук. Приватні та унікальні – 5-10 доларів на місяць. Ціна вказана на основі закордонних маркетів. Є чимало сайтів, де можна придбати проксі з різним функціоналом. Більшість таких маркетів – закордонні. Оскільки аудиторія користувачів там значно більше. Щоб обрати оптимальний варіант проксі, визначте, які саме задачі за його допомогою треба вирішити та розрахуйте бюджет. А ще більше про криптовалюти, безкоштовні схеми та проекти для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з Інвестінхак!